Krásný dobrý den. Vítám vás tady v reprezentativních prostorech aplikačního centra BALUO Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Díky podpoře Olomouckého kraje v rámci implementace krajského ačního plánu nám je umožněno dnes zorganizovat diskuzní panel na téma zakomponování regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit v Olomouckém kraji systému speciálně peroradenských služeb. V rámci prvního bloku diskuzního panelu zde vítám pana ředitele Lubomíra Šnajdra. Dobrý, Dobrý den. den. A paní vedoucí speciální periodických center Olmouckého kraje paní Miladu Sovadinovou. Pardon. Dobrý den. Moje jméno je Ondře Ješina a moje dnešní role je role moderátora. Budu vás provázet dnešními několika bloky a doufám, že společná hodina bude poměrně barevná. Já hned přejdu k otázkám, jestli dovolíte. Možná první otázka na pana ředitele Schneidera. Olomoucký kraj je v rámci poradenských služeb známý tím, že je v něčem jiný než ostatní kraje. Mohl byste nám představit, v čem je inovativní nebo v čem je unikátní systém speciálně pedagogických a psychologicko-poradenských služeb v rámci krajských? V Olomouckém kraji v podstatě revolučně došlo ke sloučení všech, všech poraden a Postupně se k těmto poradnám přidávají speciálně periodická centra a originální vlastně Olomoucký kraj je v tom, že tím sloučením došlo vlastně pokrytí těchto poradenských služeb v celém kraji, vlastně ve všech okresech a ta síť je funkční a je ten systém je integrovaný a může jít naproti klientům. Kdo nebo co stálo u zrodu této inovace, jak dlouho vlastně už funguje tento systém v rámci Olomouckého kraje? Tento systém funguje od roku 2005. U toho stál tehdejší vlastně i současný vedoucí odboru školství, magister Gajdušek a tehdy i náměstek hejtmana, pan inženýr Sekanina. Já možná Takže ještě zřizovatel. Takže zřizovatel. Já se možná ještě zeptám doplňující otázku. Tento systém prozatím má pouze Olmoucký kraj nebo už na něj přechází i některé jiné kraje? Vlastně byli jsme, byli jsme takovým trošku průkopníkem, ale už jsou kraje, ve kterých se tohle děje, už, už se slučuje a zatím, zatím neexistuje kraj, kde by vlastně to bylo slučováno i ze speciálně pravidickými centry, mm -hmm. ale ty krajské poradny už vznikají. Čem, paní magistro, vidíte asi největší výhody, případně limity tohoto systému, pokud ho porovnáváte s tím klasickým, tradičním? historickým systémem poradenských služeb? Určitě velkou výhodou je hlavně to, že velice snadno můžeme si předávat informace o klientech. Pokud prvotně přichází klient do poradny, zjistí se, že jeho potřeby vzdělávací jsou, mají, jsou mnohem by, náročnější nebo jsou tam nějaké závažnější diagnozy, poradna může předat daného klienta přímo k nám do SPC, a není problém předávat si informace v rámci té jedné organizace. Takže je to velice rychlé, flexibilní. Stejně tak, jakmile se dítě s rodinou přestěhuje do jiného regionu, do jiného kraje, do jiného regionu v rámci našeho kraje, spíše tak, tak zase předáváme klienta do dané příslušné naší pobočky, ať už PPP nebo SPC, takže tohle je, tohle je určitě velká výhoda. Výhodou je i to, že jsme velice snadno si myslím dostupní pro rodiče ze všech různých okresů, ať už zase pokud je to dítě, které chodí do PPP, anebo které chodí do SPC. Takže myslím si, že je to pro rodiče velice příjemné, že můžou jo, do nějaké dojezdní vzdálenosti dosáhnout naší pobočku. Uhum. Já možná jenom připomenu, že v tom klasickém pojetí v podstatě jsou jednotlivé pracoviště SPC orientované třeba na klientelu dle postižení toho žáka. To znamená, že čistě teoreticky by někdo z jeseníků, musel dojíždět do Přerova, pokud by například Přerov byl orientovaný právě na to postižení, které je relevantní pro toho žáka. Což pro někoho, kdo nezná tady ty regionální zvláštnosti, tak ta cesta trvá třeba i dvě hodiny. Takže ta dostupnost a to sdílení informací vidíte jako největší výhodu. Má tento systém i nějaký jako limit nebo, nebo nevýhodu, nebo nějakou výzvu, kterou je potřeba překonat v budoucích letech? Samozřejmě, tak naše naše. Pobučky, skutečně bylo, že I ty naše pobočky každá se věnovala dětem s určitou diagnózou. Jo, velice dobře, třeba rodiče většinou vědí SPC Mohelnické pracovalo hlavně s dětmi, s pohybovým omezením, s tělesným postižením. Ale v posledních letech už všechny naše pracoviště se zabývají dětmi se všemi náročnějšími diagnózami tedy jak s například s tělesným postižením, mentálním postižením autismem nebo s kombinacemi co je samozřejmě limitem, ne všichni všechno umíme, takže se musíme samozřejmě plynule vzdělávat, ale i vzhledem k tomu, že funguje velice dobře komunikace i mezi pracovišti, tak vzděláváme se i navzájem. To znamená, když dostanu do péče dítě, kde si úplně třeba nejsem jistá, jak s ním pracovat, mohu velice snadno kontaktovat moje kolegy, kteří už s tím mají zkušenosti, například třeba v té mohelnici nebo na jiném pracovišti. Takže do budoucna určitě i k tomu směřujeme, aby na každém pracovišti jsme byli ochotní nebo schopni podat kvalitní služby dětem se všema různýma diagnózami, Proto je to vzdělávání samozřejmě naprosto nezbytné. Výborně děkuji. Já možná teď v tuto chvíli vyzvu i naše případné sedovatele. Protože uh, tento diskuzní panel i posléze další aktivity budou samozřejmě sdílené uh, uh, na YouTube kanále uh, Centra aplikovaných pohybových aktivit, stejně jako na oficiálních stránkách uh, projektu implementace krajského akčního plánu. A přesto ale někteří z nás, nebo kteří z vás nás pozorují online. A máte nyní možnost uh, se i online zapojit do našeho diskuzního panelu tím, že budete na odkaze který vám byl zaslán, můžete vypsat a poslat nám otázky na jednotlivé hosty. A možná otázka na oba dva, v chvíli, dokud nedostaneme otázky tady od veřejnosti. Jak je tento systém přijímán v rámci České republiky? Máte nějakou odezvu ostatních pracovišť, tam, kde vždycky, když se člověk snaží o nějaký nový systém, tak má více odpůrců než příznivců? Nevěřím, že tento systém v České republice je přijímán bez zbytku jako funkční. Máte, pane řediteli, nějakou odezvu od ostatních pracovišť, který třeba kriticky nahlíží na to, co se v Olmouckém kraji děje? Vzhledem k tomu, že jsem členem rady Rady asociace poradenských pracovníků republikové, takže mám od spousty kolegů i ředitelů ostatních poraden zpětné vazby. A Nemám pocit, že by nějakým způsobem výrazně byla nějaká vlna nevole nebo, nebo protinázorů. V podstatě jediné, co tam jsem cítil zpočátku, tak je, že některá pracoviště nechtějí přijít do svou autonomii, takový ty menší okresní poradenské pracoviště. Tam samozřejmě, ale to je spíš ze strany těch, těch pracovníků, těch samostatných poraden nebo speciálních poradních center. Ale z hlediska té klientské veřejnosti, která tento systém užívá, jsou, jsou ty reakce veskrze pozitivní, protože ten systém je prostupný, dostupný a v rámci toho Olomouckého kraje nejenom, že my máme ty poradny v jednotlivých okresech, ale ve chvíli, kdy jsou nějaké větší obce, tak máme tendenci ještě tam dělat tzv. kontaktní místa, kde třeba jednou týdně dojíždí pracovník, pracovníci z toho či onoho poradenského zařízení našeho nebo speciální pedagogického centra. A čili ta dostupnost je o to vyšší, že, že ten klient nemusí dojíždět nějaký desítky kilometrů někam daleko, ale má, má to pracoviště přímo tam. A o to se snažíme nejvíc, aby, aby, aby to bylo kliencky luxusní pro, pro ty klienty. Je podobná zkušenost paní magistro i v asociacích a platformách pracovníků speciálně periodických center? Určitě. Podobně jako zmiňuje pan ředitel, rozhodně jsem se nesetkala s nějakou výrazně negativní reakcí. Spíš je třeba na jednáních s pracovníky SPC je spíš takový povzdech mnohdy třeba ze strany ministerstva školství, pod které spadáme, že je ten systém takový rozstříštěný, že právě v každém kraji. Je to trošičku jinak, někde je to sloučené, někde jsou i třeba ještě speciální proická centra přímo přidružené ke škole. Takže ten systém je opravdu napříč republikou hodně různorodý, Uh, samozřejmě třeba ministerstvo by to chtělo a směřuje k tomu, aby se to do budoucna nějakým způsobem sjednotilo, ale zatím tam určitě nejsme. Ale ani z jejich strany nikdy nebylo, nebyla řečena nějaká výrazná kritika. Um, jo, každý ten svůj systém má svá pro a proti v každém tom uh, kraji. Hlavně samozřejmě, aby ty služby těm klientům byly poskytované. A to si myslím, že jsou. Takže takhle. Uh, pořád se mluví a všude se teďka mluví o covidu. O všech změnách, které v přinesl do vzdělávacího systému. Já možná teď v rámci uh, jakéhosi uh, pozitivního přístupu a možná naivity, doufám, že už se nacházíme v době postcovidové. Co očekáváte za změny, nebo jak očekáváte, že se bude vyvíjet poradenský systém, uh, poptávka po poradenském systému v příštím školním roce, pane řediteli? No, především očekáváme zvýšený nápor klientů, protože my jsme vlastně fungovali jako poradenské zařízení celou dobu covidu. Měli jsme to organizováno tak, že, že diagnostika u našich klientů běžně probíhala a byl tam takzvaný částečný home office, že co se týče těch listiných výstupů, což jsou zprávy doporučení, tak to se dělalo v rámci toho home office. Klienti se taky zvali v rámci home officeu, ale samozřejmě ten výkon nebyl stoprocentní, co se týče počtu klientů, protože ten počet, který my řešíme v rámci jednoho roku, je obrovský, je to vlastně asi, asi 14 000 klientů projde poradnou. Takže tam, tam se nejelo úplně naplno, takže všichni klienti, kteří se nedostali, nedostal se na ně termín, tak teďka čekáme velký nápor, který budeme muset nějakým způsobem dotáhnout. se na to můžu, můžu, můžu navázat, určitě. protože ta klientela samozřejmě z speciálních center je ještě trošičku specifická, trošičku jiná od dětí z Poraden, kdy my už teď krátce po otevření škol opravdu zjišťujeme, že dopad na děti, které častokrát mají asistenty pedagoga, častokrát jsou zvyklí na to, že tu péči ve škole mají uh, intenzivní každodenní. A toto najednou nebylo. Tak ten dopad opravdu po půl roce, tři čtvrtě roce uh, je velice výrazný. Takže tam, kde bylo nějaké oslabení, tak je ještě větší mm -hmm, oslabení. Mm -hmm. Na mnohých školách fungovala třeba spolupráce s asistenty pedagoga a to tím daným klientem velice dobře, velice jako byly kvalitní, ale jinde zase ne, jinde se to nepodařilo úplně uchopit, takže teď, teď už zjišťujeme a opravdu si myslím, že celé to podzimní období bude hlavně o tom, že budeme zjišťovat, kde tam, kde to třeba fungovalo dobře, jsou najednou problémy, už se nám ozývají i rodiče, i školy, takže myslím si, že to bude taková intenzivnější opravdu práce, hlavně ze školama, s rodičem a nastavit zase i ta, tu podporu v těch školách tak, aby to vyhovovalo. Já tam vidím určitou analogii se zdravotnictvím. Tam to probíhá podobně, že spousta věcí vlastně se neřešilo uh -huh. a děti byly doma, neměly kontakt s pedagogí, neměly kontakt s asistenty, takže tam některé, některé dovednosti, které, které byly vypěstovány, jakýmsi způsobem uh -huh. vychladly a nebyly řešeny, uh -huh. takže začínáme v polovině znovu. Uh -huh. Jasne, ono se pravděpodobně jedná především o sociální dovednosti, o vztahy ano. v rámci svých vrstevníků. A jedna z těch věcí, které se určitě dotknou, je taky oblast motoriky. Hmm. Ne, ne, myslím si, že nemusíme rozlišovat jemnou a hrubou, prostě motoriky. A tím se dostávám na téma Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit Fakultě lesné kultury. A jak se vám jeví tato iniciativa, nebo jak se vám jevila před a jaký vidíte význam v kontextu toho, co tady teďka tady zaznělo? Pane Schneider. Vlastně ten nápad k tomu, aby, aby ta spolupráce mezi, mezi tou regionální agenturou a poradnou vznikla ten vznikl někdy, první jsem o tom slyšel v roce 2017, někdy na jaře, kde nás vlastně spojil s vámi. <laughs> tehdejší vedoucí odboru školství současný, pan magister Gajdušek. A mně se od začátku tato myšlenka velice líbila, protože to do toho poradenství určitě patří. A jeví se mně to od začátku až do teď jako velice užitečná spolupráce a spolupráce, která určitě má velký význam. A kdybych to měl říct lidově, prostě vstoupili jsme do, do neoraného pole a řekl bych, že ta kultivace se velmi daří. Dobře, děkuji vám moc. Já se ptám i paní magistry Sovadinové, ta zkušenost je o pár měsíců mladší, ale i vy určitě na základě minimálně tříleté spolupráce už můžete zrekapitulovat, co se povedlo případně, co očekáváte od zakomponování regionálního centra APA do systému právě mm -hmm. vaší organizace. Mm -hmm. Tím, že se vlastně Centrum APA zapojil přímo, tak jak říkáte, do systému našeho poradenství, do systému naší organizace. To velice, myslím, že pomohlo dostat tuto informaci o vaší existenci, o vaší činnosti k rodičům. V našem centru jsou v podstatě, v našem SPCčku, jsou děti, které opravdu mnohdy to pohybové oslabení mají, takže i skrze nás dostávají informace o tom, co vlastně můžete všechno nabídnout. mozi rodiče jsou nadšení. Nikdy třeba netušili, že by taková podpora mohla být. A teď zpětně už, tak jak říkáte, po, po tři leté spolupráci. Vidím, že mnozí rodiče jsou velice spokojení, velice si chválí spolupráci s konzultanty Centra APA a jsou rádi, že, že vidí i ty výsledky, ať už na spokojenosti svých dětí, ale samozřejmě hlavně na tom rozvoji těch pohybových schopností, ať už v té hrubé motorice nebo i samozřejmě v jemné motorice, protože to se odráží do všech, do všech oblastí. V tomto letošním covidovém roce jsme samozřejmě slyšeli mnoho, mnoho takových postezků, že Bazény jsou zavřené, nemůžeme tam, nemůžeme tam, nemůžeme s, s centrem APA podnikat nic. Takže u každý, aspoň z mých zkušeností, z těch rodičů se opravdu těší na znovu zahájení té spolupráce. A myslím si, že opravdu se to i šíří i mezi, i v rámci vedení škol, které, které už s vámi spolupracují a už sami vybízí rodiče, říkají, je tady takovéhle centrum, spojte se s nimi. Takže ty informace jdou těm k rodičům z více strán, což si myslím, že je fajn. Výborně. Vy jste zmínila bazény, ty nás za chvíli čekají. Stejně jako nás v druhém bloku čeká i takový historický exkurs do historie Centra aplikovaných pohybových aktivit. Takže já jenom na tomto místě můžu říct, že ta historie je daleko větší, ale až to systémové uchopení s podporou Olmouckého kraje vlastně umožnilo, umožnilo rozjet tu spolupráci právě tím směrem, kterým jste tady oba vlastně popsali, to znamená směrem k tomu, k tomu klientovi, k těm rodičům, k tomu dítěti, případně ke škole a ke vzdělávání učitelů. E, možná poslední otázka na vás na oba. E, proč by ostatní kraje měli kopírovat systém Olomouckého kraje, myslím tím poradenský systém Olomouckého kraje, nejenom v rámci SPC, ale i v rámci PPP, protože sice naše historie je hodně propojená s SPC, ale čím dál víc dětí s ADHD, případně duševním onemocněním, se stává klienty v podstatě s poptávkou zapojení do pohybových aktivit, protože Centrum APa neřeší jenom tělesnou výchovu, ale pohybové aktivity jako celek, životní styl, zdravý životní styl, zdraví a kvalitu života, takže proč by ostatní kraje měli v podstatě přijmout tady ten systém a zakomponovat ho do jejich systému, Pane Schneider. No, rozvoj, rozvoj osobností lidské a především dětské v našem případě určitě je o harmonii rozvoje a vzdělávání kognitivního a pohybového. To se nedá oddělit. A vlastně Centrum APA řeší to, co bylo dlouhou dobu, jakýmsi způsobem v našem systému školském zanedbáváno, neboť postižené děti, zvláště pak somaticky, vlastně i smyslově, byly jakýmsi způsobem v rámci školství z toho systému vyčlenovány, zbavovány tělesné výchovy. A ten celkový rozvoj té osobnosti toho žáčka, samozřejmě to nelze oddělit. To prostě tam něco, když se to neřeší, tak něco atrofuje v tom člověku. Jakoby. No, takže tento projekt, který vlastně probíhá, se dostal právě na tohle jádro věci, že, že tyto děti jsou zapojovány i v rámci výuky do pohybových aktivit, je rozvíjena motorika a je rozvíjena celá, vlastně, celá osobnost, což je nezbytné k tomu, aby to dítě se vyvíjelo co nejnormálněji a nejzdravěji. A z toho vyplývá můj pocit, že je opravdu potřeba, aby. Ta cestička, kterou jsme společně vyšlapali v rámci toho, že se propojil vaše regionální centrum s poradenským systémem, by měl být využit i v ostatních krajích, protože je to pro ty děti velice důležité a mělo by to být systémově vřazeno, podle mě. Děkuji. Určitě za mě já bych jenom dodala, že samozřejmě ten rozvoj, jak pan ředitel zmiňuje po té motorické stránce je obrovsky důležitý, ale my třeba u i našich klientů, ať jsou to opravdu děti s autismem, s mentálním postižením, my vidíme velké plus i v rámci té socializace. Ty děti jsou lépe zapojení do těch kolektivů, právě protože sice dobře ve výuce mají nějaké obtíže, ale v té tělocvičně nebo na tom hřišti můžou se všema něma ostatníma ty hry hrát, ty pravidla se naučit a můžou fungovat, takže myslím si, že je to i z hlediska inkluze velice, velice dobrý nástroj, a velice efektivní. Já vám moc děkuji za tuto část diskuzního panelu. Určitě budeme moc rádi, když ale nebudete odcházet a když budete součástí třeba i otázek v průběhu druhého bloku. A vás ostatní pozvu, využiju toho můstku, bazénového můstku a tak trochu i videomůstku k tomu, že předám slovo přímo do terénu, takže prosím. Můžu? Zdravím vás plavání z aplikačního centra Valua. Nyní probíhá výuka plavání pro děti, žáky či studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a názorně vám potom ukážu, jak se s dětmi dá plavat. Poptávka o plavání je veliká a proto se snažíme vymyslet pro děti nějaké alternativy jak by, a modifikace, jak by se dalo plavat. Pracujeme podle klasické metodiky plavání plus zařazujeme halivik koncept, což je plavání s určitýma prvkama a využíváme prvky kontaktu BB, nyní paraplavání. Poptávka je opravdu veliká a máme i takový integrační proces, kdy mezi zdravé děti nebo mezi ty integrované děti se snažíme dát i zdravé sourozence, po případě rodinný příslušníci, který se zároveň učí, jak s tím dítětem, žákem pracovat v ty vodě. Takže zároveň se učí i studenti, jak s nima pracovat. Máme to propojené s praxema z fakulty tělesný kultury. Takže je to takové krásné propojení, kdy studenti, rodiče se učí, jak s, nima, s těma dětma pracovat v tom vodním prostředí. Naším cílem je nenaučit děti úplně cíleně plavat nějaký plavecký způsob, ale cílem je naučit základní plavecké dovednosti jako je splývání, dýchání do vody, adaptace na vodní prostředí, případě nějaký pocit ve vodě. Potom z toho plyne i to, že potom začínáme nějaké modifikace nějakého plaveckého způsobu. Většinou je to na poloha na zádech nebo popřípadě poloha na břichu. Co dál by se vám mohla říct, vy to v závěru vidíte, jak děti plavou a potom si to více přiblížíme. Naší vizí je, protože od roku 2017 je zpátky povinné základní plavání na základních školách a tudíž i děti, které jsou integrovány do běžných základních škol, tak by měly absolvovat povinné školní plavání. My víme, že, všich, že děti jsou často uvolňovány z tělesné výchovy a nikdo s nima nechce plavat. Naší vizí a cílem je naučit pedagogy, učitele, instruktory plavání jak metodicky výz dítě, tak, aby nebylo osvobozováno z plaveckých aktivit po případě tělesné výchovy. V našem kroužku máme volnočasovou aktivitu, což je vlastně po škole. Tak máme zhruba 20 dětí, které různě plavou ve skupinách. Skupinu někdy bereme i ve dvou, protože někdy to je náročné. Jsou tam různé druhy a typy postižení, ať už to je zrakové, tělesné, mentální, po, po případě nějaké poruchy chování, po případě poruchy autistického spektra. Takže to spektrum máme opravdu obrovské. Nyní bych vám ukázala, jak se s dětmi plave a názorně ukázala. Takže je to všechno pořád nějaká adaptace v tom vodním prostředí. Jo? nenásilná, hravou formou, kdy dítě buď se potopí, nebo se nepotopí. Snažíme aspoň namočení. Instruktory někdy jeden na jednoho, nikdy to je ve skupinkách. Záleží zase na typu postižení, jak, jak nám to vyjde. Jo? Některé děti jsou šikovnější, některé jsou bojácnější. Někdy se nám stává, že jenom prostě plácáme do vody a pak se to pak se to zlomí a je to všechno fajn, a dítě krásně plave. Hodně využíváme pomůcky, ať už to jsou žížely, jakýkoliv destičky, vodolepky, využíváme hloubku, mělčinu, využíváme teplou vodu, studenou. A nejoblíbenější jsou u dětí teda vodolepky, kde s nimi můžete zase základní plavecké dovednosti, ať už to je splývání, potápění, různý přenášení, takže teď, teď dám ten prostor, že si děti i někdy záleží i na barvě nebo na tvaru destičky pomůcky, kterou si vybere. Jo? Někdy si myslíte, dáme desku, je to jedno, ale ono to tak není. Většinou to je o tom, že to dítě si vybere. Má, tady zrovna vidíte chlapce, který má fialovou destičku a musí mít i fialovej páseček. Uvidíme, nemáme fialovou vodolepku, která je velmi využívaná ale někdy je to dobrý adaptační, že tu dítě nám vleze i do, ty, do toho vodního prostředí. Tak dále už tu jsou věc, více, plavající, více plavající děcka, které jsou šikovnější, takže už vidíme, že tam je ta splývavá fáze a že už můžeme tady vidět, že už tam je nějaký náznak plaveckého způsobu prsa. Mezi ty základní plavecké dovednosti patří i potápění, různé skoky do vody, což když dítě naučíme, tak máme vyhráno. Já většinou učím děti, když se bojí, tak vždycky najít kraj. Všechno je o kraje tak, aby rodič si byl jistý i ten pedagog, že se mu dítě neutopí a nezazmatkuje. Takže dál se podíváme, co tady vytvoří. Tak, Adam krásně tady uh, loví, Co? máme tady dva Adamové, takže kam to budete kluci lovit? Ty jsi plavec, ano, to je výborný, už jsem tě zmiňovala, že jsi výborný plavec. A pak tamhle máme Marťu, která nám určitě taky ráda něco ukáže. Takže Martě si lehne na záda. Jo, vidíte, že to je velice individuální u některých. Jo. Jsou to někdy často detaily, ten, ten posun metodický je velmi pomalý, tudíž to je výhoda, že my tady nespícháme. Naším cílem není naučit děti hned plavat. Mají z toho radost, je to pro ně rehabilitace, je to pro ně nějaká terapie, sociální začlenění, cítí se fajn. Voda je vždycky významný činitel k tomu, že dítě, se, dítě tam se... Tam ty handicapy jsou uh, vytracený. Jo? Pokud máte dítě s nějakým strachem uh, a dítě, který se vůbec nebojí, tak ten handicap je úplně uh, pohocen. Takže krásně plavou, užívají si to, je to ohře. Takže to byla asi taková ukázka z vodního prostředí. A já myslím, že z bazénu uh, jako na ukázku by to stačilo. Děkuji. Plavání patří mezi nejpoptávanější služby, které nabízí centrum aplikovaných pohybových aktivit. Samozřejmě sezóně mezi další patří lyžování, outdoorové aktivity, ale indoorové aktivity. Je toho hodně z portfolia nabídky služeb centra aplikovaných pohybových aktivit. A my jsme informaci o plavání využili k tomu, že jsme obměnili osazenstvo. Máme takový, takové, takové kouzlo, televizní kouzlo. Rozšířili jsme, obměnili jsme a proto se určitě sluší představit další naše tři hosty. Já si dovolím představit růží mezi trním, chlapci proměnou. Jana Hrušáková, řidelka Domu dětí a mládeže Kojetín. Následovně pan profesor Martin Kudláček. Garant studia aplikovaných pohybových aktivit na Fakultě lesné kultury a otec zakladatel Centra aplikovaných pohybových aktivit a pan doktor Martin Laiza. Je to neuvěřitelné, ale Martin Lajza byl mým studentem. Podívejte se na ten věkový rozdíl. Byl mým studentem. Teď je mým kolegou a v předešlých třech letech byl vedoucím Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit. To musel za chvíličku dostaneme. Musíme asi postupně a možná ještě nejdřív, než se dostaneme k tady tém, tady těm otázkám, tak mě zajímá, co vy a plavání. Jani. Co ty a plavání, když jsi viděla tu vodu? Chtěla bys si tam skočit nebo, nebo radši se jí vyhýbáš? Ráno už jsem v bazénu byla dneska, děkuji. A jestli se ptáš na plavání bazénu, tak plavání ovádám, baví mě to, a ráda s dětmi plavou a navštěvujeme bazény. Když mm -hmm. je to možné, v rámci možnosti využíváme. No, dobře, navštěveš bazény. No se tak říká, jako do neumí, tak to učí, do neumí, Přesně. tak to řídí, mm -hmm. do neumí učit, Tak ty se cítíš jako ten plavec, jako ten učitel nebo jako ten ředitel. Um. Jako ten učitel trošku, asi. asi trošku učitel, ale nejsem úplný odborník. Jako, doufám si, že nedokážu naučit žádný styl pořádně, jenom dětem ukázat. Jak říkali holky, nebát se vody, chytnout se vody, ochutnat tu vodu, mm -hmm. jak vlastně se v ní cítí. Mm -hmm. Martine, Martine Kudláčku, <laughs> co ty a voda? Já miluju uh, vodu, A to přírodní voda, ať je to voda v bazénu, ať je to voda mořská, teplá, Radši teplou než studenou, mm -hmm. když se zžívám i se studenou vodou, tuto zimu jsem zkoušel. a Co se týká aplikovaných pohybových aktivit, tak voda i v mém profesním životě hrála významnou roli, protože právě ve vodním prostředí jsem se učil, jak pracovat s individuálními potřebami některých klientů, žáků, a mám velmi intenzivní vzpomínky, ze které je ze studia v USA, kde jsem studoval PhD a rozšiřoval vlastně kompetence v této oblasti, které jsem nenabil za studia v Holomouci, e, takže z té, z té doby mám intenzivní zkušenosti a pořád z nich čerpám. Takže mm -hmm. když můžu, přepnu se do role toho milovníka vody. Rád e, přijímám výzvy a učím. No a naše studenty učíme o tom, jak učit, takže mm -hmm. z, z, plynule střídám tyto tři role. Když jsi začal mluvit o té Americe a o těch zkušenostech, tak mě úplně vyblikla jedna taková vzpomínka. Ty jsi měl takovou, takovou humornou událost, když jsi uh, dělal aqua aerobik u seniorů. Je to tak? Bylo to v Americe, nebo ne? Bylo to v Americe, no. A co se ti tam stalo? Nebylo to úplně, teda, ne. úplně o seniorů. Bylo to v rámci, v rámci studia na vysoké škole. A jak v, tehdy v naší, v naší zemi nebyly úplně zvyklé takové ty kratěsové plavky, protože to už nějaký pátek je tak samozřejmě já jsem na ně taky nebyl zvyklý a při jedné ukázce, když jsem se přesouval z vody na břeh, tak úplně ty plavky nezůstaly tam, kde měly být, takže to bylo překvapení nejen pro mě, ale i pro ty, pro ty účastníky. Takže tak humorná historka z natáčení. rozumím. Martin, máš podobnou zkušenost s plaváním? Plavání, plavání je úžasná věc a pokud možno... Se jí vyhýbám <laughs> a uznávám ji, pomohla mě v rehabilitaci po úrazu, takže jako rehabilitační mm -hmm. pohybovou aktivitu. A samozřejmě nejsem tak technicky zdatný plavec, aby jsem si to plavání využil na můj adrenalin jo, a na to moje spokojení z pohybu, jo, jinak plavání jednička. Jo. Ono totiž plavání nemusí být pro všechny a taky proto Centrum aplikovaných pohybových aktivit nabízí i další služby. A právě ve vztahu k tomu přepínáme dalším telemostem do dalšího pohybového prostředí. Všeobecná pohybová příprava je zájmový kroužek, organizovaný Centrem aplikovaných pohybových aktivit, kde se setkávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami i bez nich. Kroužek podporuje integraci a zároveň je to další možnost, kde děti se speciálními vzdělávacími potřebami mohou sportovat. Jako lektori zde působí studenti nebo absolventi programu Aplikovaná tělesná výchova a aplikované pohybové aktivity. Ve všeobecné sportovní přípravě se soustředujeme na zdravotně orientovaná cvičení, která mimo fyzické vyžití mají také velký zdravotní benefit. Například zde pracujeme na správném držení těla, aktivaci plosky nohy, flexibilitě, rozvoji balančních a koordinačních schopností. Všechno toto je pro děti s SVP velmi důležité, protože je to nejen kvalitní vyžití, Volného času, ale také mohou významně tato cvičení vylepšit anebo minimálně udržet jejich zdravotní stav. Využíváme tedy preventivního i terapeutického efektu těchto cvičení. A ve výuce používáme mnohé širokou škálu sportovních i rehabilitačních pomůcek. A tyto pomůcky jsou i k zapůjčení do školní tělesné výchovy, kdy konzultanti APA pedagoga nebo asistenta pedagoga zaučí v jejich používání. Dnes například děti využívají motorického ortopedického chodníku, který aktivuje plosku nohy, což je pro tu plosku velice výhodné, vzhledem k tomu, že je většinou uzavřená v botě. Aktivovaná ploska potom ovlivňuje celé držení těla, a celé tělesné schéma. Mimo těchto pomůcek, které jsou vidět v tělocvičně, využíváme také prvky senzomotoriky a psychomotoriky. Psychomotorika se zabývá nejen pohybem jako takovým, ale také se soustřeďuje na psychiku, kognici dítěte a socializaci a zajímá jí celé, celkové prožívání pohybového úkolu nebo pohybové hry. Psychomotorika také, za, psychomotorika také využívá běžné pomůcky, které doma najdeme, kelímky od jogurtu, pivní tácky nebo šátky, což je pro děti netradiční, je to pro děti zajímavé a zároveň velmi dostupné. Tudíž psychomotorika je nedílnou součástí pohybové všestrané přípravy. Kromě kroužků, již ochutnávku jste viděli právě teď, Centrum aplikovaných pohybových aktivit nabízí především práci a servis konzultantů aplikovaných pohybových aktivit v terénu a také pořádá semináře a vzdělávací aktivity pro perovické pracovníky, případně pro rodiče. I o tom si budeme za chvíličku povídat a moje první otázka směřuje hned k otci zakladateli. Martíne, vzpomeneš si ještě na začátky, na společné začátky, bych řekl, v minulém tisíciletí, ale není to tak úplně pravda a případně na impulzy, které tebe, případně některé tvoje kolegy, jako jsem třeba já, vedli k tomu, že jsme založili Centrum aplikovaných pohybových aktivit a nějak ho nasměrovali. Těchou za otázku. Přiznám se, že jsem musel zapátrat v paměti, eh, protože eh, ty, eh, ty pionírské začátky dobrodružný a té tvorby byly překryty spoustou dalších eh, zážitků. Já bych navázal na ten předchozí vstup, kdy Ondra eh, ukazoval, eh, že Martin Lajza je jedním z jeho studentů a, a eh, já mám tu čest říct, že Ondra byl jedním z mých prvních studentů po na, tu, ukončení doktorátu v USA a, a mám ten ten krásný pocit, kdy vlastně student přeroste učitele. <laughs> Takže jenom abych udělal takové přemostění. Když jsem vzpomínal na ty začátky, vzpomínal jsem i na Ondru ještě v roli, v roli studenta a, a jsem opravdu na něj hrdý a na tu práci, co dělá. K těm začátkům dopátral jsem se k roku nějak 2007, ale určitě to začalo kolem roku 2005-2004, ty ideje, kdy v roce 2007 jsme začali první, první projekt. Vycházel jsem z toho, že při zkušenosti v zahraničí jsem si uvědomil ještě více než před tím odchodem do zahraničí, že bez adekvátní podpory učitelů tělesné výchovy, nebo obecně učitelům, ale v našem kontextu tělesné výchovy, nemůže integrace fungovat. V dnešní době se ve školském prostředí více používá e, termín inkluze. E, tehrá to byl vlastně termín úplně nový, v českém prostředí nevyužívaný. To znamená, my jsme vycházeli z téze, že bez adekvátní podpory to nemůže fungovat. Nemůže systém chtít po aby bez adekvátní podpory, metodické i z hlediska adekvátních pomůcek, přípravy, školení, doučování, přímé podpory, tak ten systém nemůže fungovat. Takže to byl ten základní impuls. Znal jsem ze studia v USA, že právě tam ve školských distriktech, byly e, v odděleních speciální pedagogiky e, vždy specialisté na oblast aplikovaných pohybových aktivit a hledali jsme způsob, jak tento systém převést do českého prostředí. Myslím si, že jsme měli to štěstí, že v tou dobu bylo zrovna e, e, projektové období e, projektu Evropských sociálních fondů a my jsme si řekli, že můžeme využít tohoto projektu, abychom krajům, které už v té době byly zodpovědné e, za poradenské služby, ukázali, že ty věci jsou potřeba dělat a je možné je dělat. Takže to byly ty úplné začátky, ta inspirace z USA, trošku jiný přístup, ale také prokazatelně jasná podpora v severských zemích, Finsko, Švédsko, tam jsme hodně čerpali. A trošku z mimoškolského prostředí jsme měli velmi úzké vztahy s kolegy z Irska, kde měli podobné systémy e, center. Které byly zaměřeny obecněji, to znamená hodně na volnočasové sportovní prostředí, ale parciálně také do školského prostředí. Takže to byly ty začátky, byly to úžasné začátky, kdy jsme začínali stavili na zelené louce a musím říct, že od toho roku 2007, už je to nějaký pátek, i když ne to minulé tisíciletí, se ušel velký kus cesty a já bych rád poděkoval celému týmu z katedry aplikovaných pohybových aktivit. Ondrovi jsem už děkoval, ale ještě jednou díky, já jsem opravdu hrdý na Ondru a na, na celý tým. Protože už teď po druhé smě mě uvedl v rozpaky, tak já ti to vrátím. Martin Kudláček právě v těchto dnech převzal cenu Světové federace aplikovaných pohybových aktivit za celoživotní činnost, především na zahraniční, ale i národní úrovni. Je to největší cena světová v oblasti Adapted Physical Activity a Martin Kudláček je jim letošním nositelem. A tím přejdeme k dalšímu dotazu. Martine, druhý Martine. Ty jsi v podstatě zase o několik let později, zhruba o deset let později, si stál u zrodu Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit. Vzpomeneš si ještě na své začátky v rámci RCAP a, a byl by si schopen vzpomenout si tři roky, čtyři roky naspátek, jak vlastně začala probíhat ta spolupráce na úrovni Olomouckého kraje? Tak já takový malinký exkurs do historie, tak v roku 2017 byla zahájena realizace projektu implementace kářského akčního plánu v Olomouckém kraji. Realizátorem bylo Centrum uznávání a celoživotní učení Olomouckého kraje. A tento projekt byl zaměřen převážně na odborné polytechnické vzdělávání a na střední školy. A díky velmi, velmi náročné práci. Zde Ondry o, ve spolupráci s panem Gajdůškem z kraje a s panem Schneiderem, který tady byl před chvilkou z PPP, vznikla taková skupina pracovní, která se zasadila o a, takovou implementaci aplikovaných pojbových aktivit do a, realizace projektu ICAP Olomouckého kraje. A v tomto projektu vzniká právě takové realizační centrum, a to pod názvem Centrum aplikovaných pohybových aktivit do kraje, které má, které má takové zázemí na střední škole Politechnické, Rooseveltova 79. Olomouc, kde máme svoje zázemí, svůj kancelář. Škola nám poskytovala, poskytovala a poskytovat ještě dále bude. Zázemí pro realizaci našich vzdělávacích akcí, semináři a tak dále. Dále tam máme prostory, skladovací prostory na uskladnění kompenzačních pomůcek, které potřebujeme pro svoji činnost. O. Takže centrum vzniklo, po, chci ještě říct, že vzniklo díky, hlavně, hlavně díky, díky Ondrovi, o, kdy přesvědčil lidi na Volomockém kraji, aby se oblasti pohybových aktivit nebo inkluzivních pohybových aktivit věnovalo v takovém rozsahu, v jakém to dneska je možné. Možná do vysvětlení metodické centrum aplikovaných pohybových aktivit, které sídlí na katedře aplikovaných pohybových aktivit, funguje od roku 2007. Oficiální statut získalo uznáním jako jednotky katedry v roce zhruba 2011. Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit jako ceřiná organizace vznikla právě díky spolupráci s Olomouckým krajem, odborem školství a mládeže. Jani, my se známe už léta letoucí, ale do činností, Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit si nějakým způsobem zakomponovaná až v posledních měsících, a to ještě covidových. Možná je zbytečné ptát se na zkušenosti z posledních měsíců, ale spíše bych se rád zeptal na tvoje očekávání, protože zájmové vzdělávání je často za horizontem, za tím hlavním mainstreamovým zájmem vzdělávacího systému, což pravděpodobně já i ty považujeme za chybu. Možná i proto si tady. Co očekáváš od té spolupráce? Přesně tak, navážu na tebe. Já se domnívám, že jak vaše poradenská činnost, tak naše zájmové vzdělávání je na stejné úrovni jako jiné vzdělávání. Protože vždycky se jedná o nějaký objekt a subjekt, který na sebe navzájem působí a vlastně společné, co je, tak je ten cíl výchovy. A je podle mě úplně jedno, jestli děti vzdělávám v lavici, nebo na louce, nebo v lese, ale vždy nás zajímá ten výsledek a jeho dosažení. Naši známost s se dlouho, s radostí pozoruju vaši činnost, kterou vy děláte. Klobouk dolů je ta činnost velice důležitá a mě se moc líbí. A protože i naše děti vidí, jak vy pracujete s vašimi účastníky, tak vnímám to, že je potřeba, aby jsme se i my dostali do podvědomí těchto aktivit. A jsem strašně ráda za to, že z nám ukázal další cestu v pragodické činnosti, to je zapojení do regionálního centra APA, a my tak mohli pořádat semináře a vzdělávat další pedagogy, aby mohli pracovat s těmito dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami. Já osobně se domnívám, možná je to špatně, ale domnívám se, že velice malé procento asistentů, kteří působí v základních školách nebo v jiných školách, je takhle odborně proškoleno. Myslím si, že nejsou všichni vzdělaní na to, aby mohli pracovat s tím nebo s tím handicapem nebo s tím a nebo s tím postižením. Takže za mě je to jedině dobře, že tady toto vzniklo. A máme tu možnost dál se vzdělávat a získávat nové zkušenosti. Mm -hmm. Ty jsi teď narazila na vzdělávání pedagogických pracovníků, na vzdělávání mm -hmm. nejenom asistentů pedagoga, ale možná bychom to mohli i rozšířit o učitele tělesné výchovy a podobně. Vlastně potom v té praxi dost často je problém, že speciální pedagog, který učí na, ve třídě nebo ve škole zřízený pro žáky ze speciálního vzdělávací a potřeba, nemá ten tělocvikářský anung A klasický tělocvikář zase nemá know-how spočívající mm -hmm. v tom speciálně pedagogickém základu, který je nutný pro pro práci tady s těmi žáky. Jeden z projektů, který vedl právě Martin Kudláček, se tady tím zaměřoval, tady tím směrem. To znamená to, aby i ostatní vysokoškolská pracoviště převzali tady ten konstrukt do, do, svého, do svého kurikula na vzdělávání učitelů. Už mnoho let je tomu naspět, co Ústí nad lebem v osobě pana docenta Bláhy třeba, tak vlastně to realizovalo i bez naší intervence ale jinak se právě na té české úrovni prostřednictvím sítě České asociace aplikovaných pohybových aktivit snažíme o to, aby ostatní pracoviště postupně to jde, ale jde to strašně pomalu, Těžko a pomno... strašně pomalu. Malinko. A to očekávání a naplňování, může být otázka teďka na tebe, Marčas. Uh, v čem centrum mapa, případně regionální centrum naplnilo to tvoje očekávání z před 15 lety? A v čem nebo kde vidíš potenciální rozvoj tady toho pracoviště, kde bychom se měli nějakým způsobem víc zaměřit na svoji činnost? Já si myslím, že z určitého pohledu předčilo má očekávání. Já si myslím, že kdybychom vzali Centrum Mapa a v tandemu Centrum Mapa na Fakultě tělesné kultury a regionální Centrum Mapa, tak by se jednalo možná o jeden z nejfunkčnějších systémů v daném regionu, v Olomouckém kraji, který bych si troufl říct, je i na světě. Z hlediska počtu odborníků, z hlediska toho přesahu, že se nevěnuje jenom té přímé podpoře, konzultace nepřímé podpoře, ale taky práce na metodických materiálech, vzdělávání pedagogů, ten širší přesah i na další vysoké školy. Takže z tohoto pohledu já si troufnu říct, že opravdu tento tandem patří k nejlepším celosvětově. E, tak tam určitě má očekávání byla naplněna do posledního puntíku, dokonce bych řekl dvakrát byla, byla před, předčena. Trošku jste otevřeli to téma to dlouhodobosti implementace. Já jsem trošku smutný e, se situace v České republice, kdy e, Odbornost ví, že je relativně masivní uvolňování z tělesné výchovy, nejenom ve vztahu k postižení. A pak když přijde ta komplikace postižení, tak je to jednoduché. Uvolněn tu, tu, tu. Máme nachystané, jsou metodické pokyny pro ředitele, jak to udělat. Nemáme metodické pokyny, jak uvolnit dítě z českého jazyka, když má dysgrafii nebo z matematiky, když má dyskalkui, ale máme metodické pokyny. To znamená, ta zkrátka je velmi často aktivována. A tam, tam tedy má očekávání z hlediska centra APA, respektive center APA, které by vznikly, nebyla naplněna. To znamená na jedné straně opravdu nadmíru naplněna, na druhé straně ještě, ještě stále čekám, až vlastně e, e, začne, za, začneme sbírat ovoce, které jsme začali, začali vlastně sázet v tom roce 2005-2006. Mám pocit vždycky každý rok, že jsme mu blíže a blíže, ale je to jak s těma pověstnými horama, že člověk šplhá na vrcholek a říká už tam budu, už tam budu, a vyjde na vrcholek a je tam hol další. Jo, takže z toho pohledu uh, jsou, jsou ty dvě uh, rozdílné uh, rozdílný pojetí toho naplnění. Uh, metodický pokyn, respektive metodické, metodický postup, o kterém jsem mluvil, tak uh, odbává svůj protipól. A ten je v připravovaném metodickém pokynu, který má zrušit současný uh, systém uvolňování z tělesné výchovy. Tento metodický pokyn byl vytvořen uh, ve spolupráci s Ministerstvem školství a měl být schválen v době těsně před -covidové. Já pevně věřím, že Ministerstvo školství nezapomene na tento slib a že v době postcovidové uh, se znovu obnoví jednání na schválení tohoto metodického pokynu, který by měl do jisté míry být odrazovým můstkem pro nápravu těchto věcí. Ale ono samozřejmě z pohledu legislativy, to je jedna věc. Druhá věc je potom v praxi realizovaná ta legislativa. A to souvisí se vzděláváním pedagogických pracovníků. Opět jsem zpátky u toho, o čem mluvila Jana, a proto ta otázka na Janu. Proč by vychovatelé a pedagogové volného času by měli být vzdělávání, ať formálně nebo neformálně, v tom, jak začlenit žáky se zdravotním postižením, znevýhodněním případně nějakými jinými speciálními vzdělávacími potřeby? Mám potřebami. Pardon. Tak, v podstatě s inkluzí, jak je to teď to moderní, jak se moderně říká inkluze, pracujeme celou dobu, co jsme, jenom je to taková ta inkluze, kterou my děláme vědomě, improvizujeme, protože nemáme ani vlastně asistenty, nemáme lidi škole na tu práci, takže v podstatě my s tím jedincem, pokud jsou případy, že o tom víme, že nám rodič napíše, že dítě má takové a takové potřeby, ale spíš nám to rodiče nenapíší. Takže my při té činnosti zjišťujeme a docházíme podle potřeb toho dítěte, co vlastně a jak s ním pracovat tak, aby jsme opět došli vlastně k tomu, co my chceme a dosáhli jsme toho nejlepšího výsledku. Proto já potřebuji, aby pedagogové volného času byli proškoleni a věděli, jak se postavit a nestráceli čas vlastně tím bádáním, jak s tím jedincem pracovat, ale by už věděli, aha, tady je takové handicap, tady je takový handicap a já už vím, jak k němu přistupovat. A na druhé straně bych ráda začleňovala tyto děti více do naší činnosti, a díky si, myslím, vaší spolupráci čerpala od vás třeba studenty na praxi, kteří by mohli jezdit s náma jako asistenti k letem, protože těch je v létě nedostatek. A já bych je velice ráda vzala s námi na tábor, ale pokud já nemám k němu asistenta, nevezmu si to na triko. Jo? A my vedoucí obdíloví a instruktoři tam nejsou proto, aby byli asistentem tomuto jedinci. Bráváme tyto děti, ale jsou to lehčí vady, jako jsou třeba diabetes, nebo byl to ADHD syndrom, byl to slabý autismus. Ale pokud e, ty děti, které jsou na tom jakoby de facto těžším postižením, mají právo si ten tábor užít, ale bez tady tohoto vzdělání a asistentu to nelze. Mm -hmm. Bez do personálního servisu, tam možná ta inspirace z Irska V podstatě asi na mnoha zahraničních uh, univerzitách, kde spolupracují právě a převádí ty svoje činnosti akademické do mm -hmm. toho reálného světa, tak ty věci fungují. A proto si myslím, že spolupráce... Neformálu, ale i formálu v rámci pravidlky volného času a té práce ve volném čase. A spolupráce s univerzitami je jedna z těch klíčových cest. A semináři systémem vzdělávání, spíš tom neformálním v rámci našeho projektu, je pověřen právě Martin Laiza. A formální vzdělávání na úrovni dalšího vzdělávání pravidlských pracovníků se potom řeší na úrovni třeba univerzity. Ale ty semináře, webináře, Workshopy, případně konference, je v tvoji kompetenci. Dokázal by si představit to nej z těch tří let fungování regionálního centra v předešlém období v rámci seminářů, témata, která byly nejvíc poptávány, témata, která jsou nejnosnější, a případně představil nějaké novinky, které chystáme pro příští dva školní roky? Tak v naše činnost projektu APA byla především na zakázku na Seřic kraj orientovaná na učitele tělesné výchovy na středních školách a k tomu potom se přidávali učitelé ze základního, základního vzdělávání. Takže jsme se věnovali spíš oblasti přímého zásahu do této problematiky protože ona takzvaně inkluze běžela, jo, ta začala v tým září 2017 zaběžela a ty pedagogické pracovníci nebo ti nebyli na tuto situaci připraveni, na jedno jim tam přijde, já nevím, dítě o berličkách, jo, nebo, nebo nějakým na vozíku a nevěděli, jak tuto problematiku řeší. Jo, takže po dobu tří let jsme nastavili semináře tak, aby byly po uplynutí této doby schopni, schopni danou problematiku řešit. A po konzultaci tady s Ondrou jsme nastavili, nastavili naši činnost tak, že jsme vyšli, přišli blíž k těm účastníkům, nebo těm zájemcům, nebo těm pedagogům, že jsme šli do jejich regionu. To znamená, že vzniklo centrum v Jeseníku, v Šumperku, v Mohelnici, v Prostějově, v Ranicích na Moravě a tady to hlavně v Olomouci. A z těchto spadových oblastí se pedagogičtí pracovníci vždycky sešli jednou za měsíc na nějaké téma. O, to jsme probrali a následně na závěrem tohoto probíraného tématu jsme zase připravili téma na další, prodiskutovali s nimi, jakým směrem bychom se měli, měli ubírat. Co mě tam překvapilo, takové dvě, dvě takové dva protipóly. Jedno, jedno bylo s tím, že když jsme naše aktivitu nabídli školám, tak jsme dostali hodně otázek, proč bychom se toho měli účastnit. Jako, proč nám to do nás takže to bylo takové rozdarážející, protože já jsem přišel s Dalhánem, viděl jsem zapojení pana doktora, s jakým ústělým dopracoval do toho kraje a ten kraj přijal, dal nám podmínky úplně úžasné a najednou pedagog, kterému, bychom měli, kterému by to mělo sloužit, řekne, co tady chceš, <laughs> jo, co, to do nás, co to do nás valíš. Jo, takže já jsem právě měl potom problém, jak najít tu cestu, jo, jak jako to, to, to hledání té cesty, jak vyhovět všem, jak jsme ji teda ve spolupráci našli. A to pozitivní bylo, že tam bylo spoustu pedagogických pracovníků, který od problematiku zájem měli, uvědomovali si, že to jejich stávající vzdělání jim neposkytuje přehled, jako, ani takovou kompetenci práce s těma to dětma a na druhou stranu, když se zapojili do aktivit, tak poznali, že to zase není takový problém, jako s těma dětma pracovat. Samozřejmě nemají, nemají to formální vzdělání k tomu, ale ta jejich praxe a zkušenosti i to předešlo vzdělání na tělesnou výchovu jim dalo obrovské základy a my jsme jim položili takovou, nebo dá se říct, takovou platformu, jsme jim vytvořili platformu modifikací těch pohybových aktivit a oni se začali v této problematice realizovat. Takže to bylo velké plus. A to, co jim svědčí, že zhruba kolem 670 pedagogických pracovníků se účastnilo našich aktivit na ty tři roky. Takže já si myslím, že to bylo docela pozitivní. Určitě. Dospělí mají rádi čísla, a tady to číslo je impozantní. Pravda je, že někteří se zúčastnili třeba jenom části z těch školení, ale někteří opravdu celé tři roky se seminářů účastnili pravidelně a zodpovědně. Možná poslední otázka teď na vás všechny, postupně samozřejmě. A je to obdobná otázka, jakou jsem položil panu řediteli Schneiderovi a paní magistře Sovadinové. Proč by ostatní kraje měli uvažovat o zřízení jejich regionálního krajského centra aplikovaných pohybových aktivit a zakomponovat do jejich porlenského systému. Martine. Já si myslím, že tady ten projekt Olomouckého kraje pilotně ukázal, že ty věci mohou fungovat, že s adekvátní podporou vzdělaných pracovníků, dlouhodobou metodickou podporou, ty věci můžou být fungovat a může být naplněno základní právo těch dětí, právo na vzdělání. Někdy jako zapomínáme a někdy říkáme, že život je pohyb. Bez pohybu život není. Takže tělesná výchova je důležitou součástí a bez té adekvátní podpory to nebude nikdy fungovat. Výjimečně tam, kde jsou výborné podmínky, výborný pedagogický sbor, osvícený ředitel, výborný učitel, může to zafungovat i bez té podpory ale vě, většinově nebude. To znamená, měli by replikovat tady ten model, který funguje. Prokazatelně funguje, je, je, je zavedený systémově do systémových opatření v České republice, je propojen s legislativou, je propojen s vysokoškolským vzděláváním, dlouhodobým vzděláváním, formálním, neformálním. To znamená, ty věci, které fungují, by se měly replikovat. Takže to je za mě mm -hmm. Děkuji. Jani? Já navážu tady na Martina. Uh, řekl toho spoustu, tak já to doplním, že v podstatě tady jde o celkový harmonický rozvoj toho dítěte. Jak po tělesné, tak psychické, tak sociální stránce. A známe řečení, děti jsou naše budoucnost. Takže a kdo ty děti vychovává a vzdělává? Přece pedagog. Proto potřebujeme pedagogy odborníky. Uh -huh. Děkuji. Martina? Tak jak hovořili tedy předečníci, No, I ty tři roky uh, naší činnosti v projektu ika Olomouckého kraje ukázali naše opodstatnění. A ty činnosti jsou potřebné, ne, nejsou potřebné jenom v Olomouci, ale jsou potřebné v celém Olomouci, celé republice. A jde o to, že podpoříme dítě, jo? žáka, studenta, jo? pedagoga, pedagogické pracovníci, pomůžeme i, i zákonným zástupcům. A tak dále, a, tak dále. a proto by měl každý kraj se zamyslet nad, tím, nad řešením této problematiky nebo vzít si příklad z toho, jak se to řeší v Olomouci. A tím pádem za mě uh, velká podpora vzniku center aplikovaných pohybových aktivit ve všech krajích České republiky. Děkuji vám. Nesmím zapomenout na velké poděkování televiznímu štápu BEA centra, protože kromě toho, že celý štáb přešel do našeho aplikačního centra BALUO na Fakultě lesné kultury, tak kromě jiného si několik ze zaměstnanců tohoto štábu zkazilo víkend tím, v úlozovkách skazilo tím, že nám připravili videodokument o fungování centra aplikovaných pohybových aktivit a na závěr naší diskuze a si dovolím vás pozdržet ještě u obrazovek a pozvat vás na premiéru tohoto dokumentu, který poběží právě po skončení našeho rozhovoru. Takže děkuji všem, děkuji všem z vás, děkuji všem z vás, co jste za těmi kamerami a přeju vám krásný den, krásné prázdniny, opravdu post-covidový čas a návraty ke starým časům. Děkuji. Petorické centrum APA představuje unikátní pracoviště nejen v tuzemském, ale i v mezinárodním srovnání. Zřízení regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit Olomouckého kraje znamená zlom v systémovém pojetí podpory poradenského systému pro inkluzivní vzdělávání u nás. Díky přístupu a prioritám odboru školství a mládeže Olomouckého kraje mají nejen pedagogičtí pracovníci přístup k vytváření lepších podmínek v jedné z palčivých otázek podpory zdraví, životního stylu a pohybové gramotnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajména pak ve společném vzdělávání. Podpora zřízení spádových vzdělávacích center v Olomouci a Věseníku pro potřeby školní, podobně jako v Kojetíně, Olomouci a Jeseníku pro potřeby inkluzivního zájmového vzdělávání, dává šanci k širokému zapojení pedagogů z celého kraje. Pojďme si ukázat, co nabízíme. Konzultant a páj odborník neboli poradce na aplikované pohybové aktivity. V Olomouckém kraji máme čtyři konzultanty. Zaměřují se na děti, žáky či studenti se speciálně vzdělávacími potřebami, kteří jsou integrováni do běžných, mateřských, základních či středních škol. V mateřských školách to je v rámci pohybových chvilek, na základních a na středních školách je to v rámci tělesné výchovy. Konzultant APAS úzce spolupracuje s rodiči či zákonnými zástupci, ale také se školou, ať už to je pedagog, asistent pedagoga, výchovní poradce či ředitel školy, a to v oblasti školních a mimoškolních pohybových aktivit. Dovypracovává individuálně vzdělávací plán do tělesné výchovy nebo plán pedagogické podpory do tělesné výchovy. Co to znamená? modifikuje pohybové činnosti a hry pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami tak, aby byl co nejvíce začleněn do tělesné výchovy. Zajišťuje personální podporu při realizaci školních či mimoškolních aktivit, zapůjčuje sportovně kompenzační pomůcky a radí, jak pedagogům, jak s těma pomůckama pracovat a poskytuje metodické materiály pedagogům. Další se spolupráci je právě spolupráci ze speciálně pedagogickým centrem nebo pedagogicko psychologickou poradnou, kde navrhuje vhodné sportovně kompenzační pomůcky do tělesné výchovy v rámci podpůrného opatření. V ní se nacházíme v Centru aplikovaných pohybových aktivit, respektive jeho skladu, na půdě Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Sklad slouží jako úschovna materiálu pro podporu školní tělesné výchovy, pohybových aktivit, rekreačních aktivit a jakýkoliv jiných sportovních aktivit. Tyto pomůcky, které zde můžeme nalézt, jsou zejména kompenzační nebo sportovně kompenzační pro osoby s nějakým typem zdravotního postižení či znevýhodnění. Jedná se o pomůcky pro podporu jak letních, tak zimní, zimních aktivit, a zejména těch outdoorových, ale nalezneme zde i pro indoorové využití pomůcky. Z těch uh, letních aktivit, které můžeme provozovat, a které jsou zde pro ně určené pomůcky, tak uh, se jedná zejména o podporu turistiky, uh, cykloturistiky, vodní turistiky a jiné. Jmenovitě potom, potom to jsou třeba handbiky, Tandemová kola nebo jiné tříkolky, čtyřkolky a podobně. Z těch zimních aktivit uh, by jsem rád uh, vyzdvihl arzenál, dokonce obrovský arzenál, a monosky, bisky, případně sicky pro podporu lyžování. A s těmito kompenzačními pomůckami, když se žáci, děti, studenti, případně dospělí setkají, tak se stávají plnohodnotnými účastníky ať provozu na pozemních komunikacích, případně na ližerském svahu, a při cestu divoké vody nebo jinde. A všechny tyto pomůcky je zde také možné půjčit, protože se jedná zároveň o půjčovnu sportovně kompenzačních pomůcek, které náznete na našich oficiálních webových stránkách. Speciálně pedagogická centra Olomouckého kraje spolupracují s centrem APA už po mnoho let. Aktuálně máme pět poboček našich center v, v pěti městech, tedy našeho kraje. A ta spolupráce především spočívá v tom, že jakmile k nám přichází dítě, žáček, student, u kterého zjistíme, že je nějaké omezení v pohybové oblasti a v oblasti tělesné, tělesné výchovy předáváme rodičům kontakty na pracovníky centra APA, se kterými se oni potom následně spojí. Tyto kontakty dáváme i do škol a v rámci našich doporučení, podporných opatření, které, které i do škol zasíláme také tyto, tyto kontakty na centrum APA dáváme. Tato oblast je zaměřená na podporu pedagogických pracovníků ve školním vzdělávání a v zájmovém vzdělávání. Já v projektu pracuji jako odborný metodik aplikovaných pohybových aktivit a mám na starost realizaci vzdělávacích akcí v těchto oblastech. Naše poslání je pomoc pedagogickým pracovníkům zvládnout tuto dánou problematiku formou přímých intervencí na školách, o kterou budou realizovat naši odborní, odborní regionální konzultanti. Nacházíme se před střední průmyslovou školou Jeseník na Mku. Jsem velice rád, že aplikované pohybové aktivity jsou právě tady u nás na Jeseníku v téhle škole a že budeme v rámci tohoto projektu rozvíjet pohybové dovednosti i u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Je to strašně důležité v dnešní době, aby se žáci, studenti hejbali a k tomu má přispět i tento projekt. Nacházíme se na Střední průmyslové škole v Jeseníku. Zde také vzniklo z center pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání. Jeho náplní je odborný rozvoj pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti v aplikované tělesné výchovy. Vzděláváme pracovníky na úrovni středních, základních i mateřských škol. Pravidelně pořádáme odborné semináře, které jsou zaměřeny nejen na teoretické praktické potřeby školní tělesné výchovy, ale i na další pohybově orientované programy, které realizují střední, základní či materské školy. Naše středisko, tak jako i domy dětí a mládeže, patří do školského vzdělávacího systému naší republiky. A my bychom byli velice rádi, kdyby tak zůstalo. A co je na to velice úzce navázáno, tak to je, že tuto činnost provádí opravdu pedagogové. Což si myslím, že je podstatné a e, velice stěžení a důležité a možná jsme jako jedni z mála v celé Evropě oblasti inkluze, která si myslím, že je velice ožehavým a důležitým tématem, který se řeší v posledních letech, tak i zájmové vzdělávání hraje svou podstatnou roli. V rámci tohoto projektu jsme byli vybráni jako jedno ze středisek pro volnočasové vzdělávání v oblasti inkluze. A s tím souvisí pořádání odborných seminářů na naší půdě, tedy v na středisku volného času Duha. Jsem z Domu Dětí a Mládeže Lomoc. Dneska tady proběhl seminář na téma. Žák s pruchou pozorností. Já jsem vlastně absolvoval jeden online seminář, kde byl pan doktor Ješina, přes kterého vlastně jsem se dostal tady k tomuto projektu, který jsem potom následně představil vedení. A ti s tím souhlasili, že bychom se do toho měli zapojit. Takže jsme jedni z těch tří center tady v Olomouckém kraji. A náš Dům Děti a Mládeže si myslím, že to je pro nás přínosné, protože můžeme se vlastně připravit tak na uh, tuto problematiku, na tyto klienty, protože občas se setkáváme právě tady s, tímto, uh, s, s těmito klienty s, s, s různou poruchou. A jako člověk obecně o tom má nějaké základy, ale třeba neví, jak to právě v tom kroužku, jak to vést, jestli bude potřebovat třeba někoho do pomoci, jak komunikovat s rodiči, s tímto klientem. Doufám, že bude dobrá spolupráce s fakultou tělesné kultury, že nám pomůže tady třeba e, s pomůckami, kdyby nám chyběly, nebo právě s tím asistentem z řad studentů v rámci praxe, že by se tady objevovali a pomáhali nám právě s těmito klienty, s těmi dětmi e, pracovat. Takže naše škola se účastnila projektu ICAP 1, kde jsme byli součástí aplikovaných pohybových aktivit. My podporujeme tyto aktivity z toho důvodu, že čím dál tím více žáků přichází na naši školu a má nějaké omezení, které se týká výuky tělesné výchovy. A nám přišlo špatné, když ti žáci zůstávali sedět na lavičkách a nemohli se zúčastnit vůbec žádné tělesné výchovy. Takže proto se nám líbila ta myšlenka aplikovaných pohybových aktivit, což znamená, že se naši pedagogové učí eh, pracovat eh, s těmi žáky, kteří mají nějaké eh, omezení, tak, aby mohli tu tělesnou výchovu, aby se jim mohli zúčastnit. Nacházíme se před Domem dětí a mládeže v Kojetině, kde právě v tuto chvíli probíhá seminář Koloběžka v inkluzivním vzdělávání. Tento seminář je pořádaný ve spolupráci s Apolou Olomouc, kdy dům dětí a mládeže Kojetin se stal centrem inkluzivního vzdělávání v Olomouckém kraji. Na tomto semináři jsou pedagogové s většinou z volnočasových aktivit, aby si osvojili nové znalosti a dovednosti na jízdě na koloběžce, jak pracovat s dětmi, jak je vést ke zdravému životnímu stylu a dát tak vlastně bonus pro jejich pohyb. Jsem ráda za spolupráci s APO, protože díky ní můžeme pořádat tyto semináře, vzdělávat dál pedagogy a celkově zájmové vzdělávání posunout zase o level výš.